مسلمانوں کو لڑائی جھگڑا ڈالتا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہو فس پیدا ہو اور وہ اپنا کام کرے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر غصہ بچنے سے لڑائی جھگڑنے سے بچنے کا ہمیں طرز دیا حکم دیا کوئی بندہ جتنا بچ سکے اتنا ہی اعلیٰ معزز اور اتنا ہی خیر پر ہوگا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا ظاہیم جنتر اس شخص کو میں جنت کی ضمانت بندہ حق پر بھی ہے لیکن ہے کہ چھوڑو لڑائی جھگڑا ختم کرو کوئی بات نہیں میری غلطی میں اپنی غلطی مانتا ہوں چھوڑو لڑائی جھگڑا ختم ہو اس شخص کو جنت کی ضمانت اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے بہت بڑے نقصانات ہیں اس لیے اس کو کفر کہا گیا نبی اسلامیہ فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے لڑنا چڑھنا کفر بہت ساری خرابیاں اس کے اندر بے برکتیں اس کے اندر ہے بہت خبروس اس کے اندر ہے اس سے بڑی اب دیکھیں بات بخار شریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے کو قدر کے بارے میں اور لڑ رہے, ہیں، چھوڑ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام ان کی طرف مبزول ہو گئے تو وہاں چلے گی اس کا علم اٹھا لیا گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نکلا تھا تمہیں لیلہ قدر کے بتانے کے اب تم اس کو تلاش کرو آخری عشرے کے اندر اس کو تلاش کرو تو بڑی بے برکتی اس کے اندر کتنا بڑا افسل جو ہے وہ ہمیں وہ دل مل جانا تھا نصیب ہو جانا تھا اس کا علم مل جانا تھا کہ جس کی عبادت تراسی حساب سے بہتر ہے لیکن اس لڑائی جھگڑے کی کی علم اٹھا دیا گیا یہ بہت جو ہے وہ بے بردی لے کر آتی ہے اس کے اندر بہت ہی خرابیاں ہیں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فساد, دڑائی, پیدا ہوتا ہے تو پھر دین نہیں رہتا وہاں پر جو ہے وہ شیطان آ جاتا ہے اللہ رب العالمین کا جو دین ہے وہاں سے چلا جاتا ہے شیطان جو ہے وہ بہت کچھ کرواتا لڑائی جھگڑے کے اندر دیکھا گیا ہے کہ قدر و جو ہے وہ غصہ ہوتا ہے غصے پہ آ کر پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتا ہے اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ جھگڑا نہ کرے اپنے آپ کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھے واقعات ہے مسلمان کے اندر بہت اچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص جو ہے وہ برا بلا کہہ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں اور سن رہے ہیں سارا کچھ لیکن ساتھ ساتھ مسکرا رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کسی بات کا جواب دے دیا جو بندہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہہ رہا تھا. نبی علیہ السلام وہاں سے چلے گئے بکر اللہ تعالیٰ پیچھے پیچھے اے رسول، وہ شخص مجھے گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ تجھے برا بلا کہہ رہا تھا فرشتہ تیری، سے جواب دے رہا تھا اسے۔ اس لیے میں مسکرا رہا تھا کہ فرشتہ جواب دے رہا ہے جس کو غالب دی جا رہی ہے جس پہ ہے مزل ہے بھی ہے اس کے اور اللہ کے دنیا کوئی پڑتا نہیں ہے اگر آپ سے کوئی لڑ رہا ہے جھگڑ رہا ہے اور آپ جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں اگلا مدد فرشتہ طرف سے اس کو جواب دے رہا جب تو بولا فرشتہ چلا گیا تو, تو یہ بہتر نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ برا بلا گئی تو کسی کو جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے تو فرشتہ اسے جواب دے رہا ہے یہ اچھا ہے کہ انسان خود جو ہے وہ مقابلہ کر بات ہوتا ہے انسان دھیان اب جھگڑے کے اندر بندہ بدلہ لینے کے لیے اہم ممکن ہے کہ وہ کیونکہ بدلہ لینے کے بغیر مارا تو ہو سکتا ہے بغیر اس سے جو ہے وہ زیادہ زور سے اس کو چوٹ آ جائے جب اس نے اس پر زیادہ اس کو چوٹ لگائی ہے تو یہ انسانی من کیا بہت مجبور سیاتی ہوگی اب یہ بھی ہے نبی علی السلام نے فرمایا کہ جب گالی گلوچ دو لڑتے ہیں لوگ جگڑتے ہیں کرنے والے جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کا کا کا سارے سارے گناہ جتنے بھی گالی گلوچ ہوتی ہے سب کا گناہ اس پر ہوتا ہے جو پہل کرتا ہے فعل البادی جو گالی نکالنے میں پہل کرتا ہے جب آپ نے کچھ کہنا ہی نہیں کچھ کرنا ہی نہیں ایک گاڑی نکالے گا دو نکالے گا پانچ چیز کے اوپر مجبور ہوتے ہیں کہ سلا کر سرو کے بغیر کوئی چار سرو کے جب لاکھوں روپیہ لگا کر ان کو کوئی حال نہیں اس کا نظر آتا آخر کر سورو کی طرف آتے ہیں کہ سلا کر پھر بعد میں پچھتا ہیں خود کہ یار یہ کس چکر میں بڑھ گئے؟ میں اس میں کوئی خیال نہیں ہے اس کے اندر بہت سارے نقصانات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولایا منافع کی یہ نشانی اچار بیان فرمائی ہیں جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے وعدہ کرتا ہے خلاف بازی کرتا ہے اور جب امانت پکڑائی جائے خیالت کرتا ہے اور جب جھگڑا جب کرے تو اس میں نہیں کرتا کے ہاں سب سے ناپسندیدہ محبوض ترین وہ شخص ہے کہ جو بہت سخت جھگڑا تو جبڑا کرنے میں بڑا اللہ رب نے اس چیز کو کھلا جھگڑا دوں ہے اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اپنے اوقات کو دیکھ دوں لڑائیاں کرتا ہے لڑائیاں کرتا ہے, ہے اور یہ بات ہو ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ حق کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ نہ ہو رہا کہ کون حق پہ ہے کون غلط ہے اور جو شخص باطل پہ جھگڑا کرتا ہے ایک بندے کو پتا ہے کہ میں غلط ہوں غلط کے اوپر بھی جگڑ رہا ہے نبی اسلام نے اور وہ یا جو بندہ باطل پہ جھگڑ رہا ہے اس کو پتا ہے میں غلط ہوں پھر جھگڑا کر رہا ہے جگہ جہاں پر جو باطل کے اوپر غلط جو ہے وہ غلط چیز پر ہے اور اس کے اوپر جھگڑا ہے اس کو غلط اور اللہ کو یہ بالکل بات پسند نہیں ہے اللہ کو اچھا ہی لگتا ہے کہ جو سلو والا جو لڑائی جھگڑے سے دور ہو اس لیے عدیب بھائیوں بڑے معاملات ہوتے ہیں دنیا کی زندگی میں رہ کر بہت سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں لڑائی جھگڑا جب شروع ہو جائے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ بہت ہی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں بندہ جو ہے وہ ملنے کے ایک دوسرے سے قابل نہیں رہتا ایک محلے میں رہتا جب ہو جائے پھر اس میں رہنا جو ہے وہ محال ہو جاتا ہے روزانہ جو ہے وہ آنا جانا ہوتا ہے بڑا ایک اتفاق ہوتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ حد الغصہ حد الغصہ کوشش کر کے اس کو برداشت کرے اور اس کو معاف کر دے اللہ نے فرمایا معاف کرنے کے یہ ایک الگ بہت بڑا ٹاپک ہے تو معاف کرنے کا ثباب جو ہے وہ دار رکھا ہے تو غصہ کو جو ہے وہ پینے کا اس کا ایک الگ ٹاپک ہے یہ سارے جو ہے وہ جیت کے اندر جو ہے معاف کریں اور میاں بیوی کے درمیان ایسا گھر اجڑ گیا پھر بعد میں جو ہے وہ فتوا ترب کرنے کے لیے آتا ہے, ہے. یہ مسئلہ ہے بچے हैं छोटे کسی چیز کو نہیں یہ کیا ہےڑنا اچھا مطلب جی جی. جو ہے ہے. جو ہے آگے سے اس کا اس کے اوپر جواب آنا پھر کہاں سے کہاں بات بہت جاتی ہے یہ چیز جو ہے وہ بڑی بربادی کا سبب بنتی ہے اللہ رب الکالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب الکالمین ہمیں ہمیشہ لڑائی جھگڑے سے آپس کے اختلافات سے اللہ رب العلم ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنے آپ کو قابو میں کنٹرول میں اور برداشت میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالم نے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا سُنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ